طارغ النار والسعد بقدومك ظهر والفرحة جتنا من جيتي يا أحلى درا نورك سطع مثل الشهور أنت يا تاج الفخام، يا سارة يا قطعة لها الله إذا عطاها وهم نورك سطع مثل الشهور أنت يا تاج الفخام، أحق قدومك، ما تنوصك بين السطور بالحب حق يومك جنات باش رو. يا ساره يا طعم الشهد يغلى يا غلى مواليد السعد يا نبض قلبي يا بعد روحي يا كل العمر يا ساره يا طعم طيب الشهد يا غلى مواليد السعد يا, يا نبض قلبي يا بعد روحي يا كل العمر يا فرحه تنطق يا شيخه بك تبه الوجود يا فرحه تنطق يا محلى زينك ضايق على زين الغنا، شكلك احلام أحلام زهور النقا، وأبوك عبد الله فخور، يتباهى في أجمل شعور، بجيتك ذاق السرور، وإزدها بين البشر، لما نقول من الكلام، ما نوصفك حد الختام، يا سارة يا عطر يا يحفظك طول العمر، الطير غناه. والسعد بقدومك ظهر والفرحة جتنا من جيتي يا أحلى الدرى ربي غنى والسعد بقدومك ظهر والفرحة جتنا من جيتي يا أحلى الدرى يا سارة يا قطعة الذهب الله لنعطاها وها تطلع مثل الشهب أنت يا تاج الفخار يا سارة يا قطعتها، الله اللي نعطاه وهم، نورك تطلع مثل الشهب تاج الفخار، أنت يا تاج الفخار انت تاج الفخار قدومك ما تنوصف <متصفيق> بين السطور، بالحب يوفك، جنات بشر و يا ساره يا طعم الشهد يغلى مواليد السعد يا, يا قلبي يا بعد روحي يا كل العمر يا ساره يا طعم الشهد يغلى مواليد السعد يا قلبي يا بعد روحي يا كل العمر كل العمر يا فرحة أمك شيخ بكت به الوجود شنذر لك الفرحة وروحي يا محلى زينك بايق على زين المنا، شكلك أحلام من زهور النبات. يا يا عبد الله يشبهك يا اجمل شعور، بجيتك ذاك السرور، وازدها بين البشر، لما نقول من الكلام ما نوصفك حتى الختام. يا يا عطر الخزام، يحفظك طول العمر.